مبروك عبد الله حفيد الصلاطين شبيه نجم سيل ذيب السرايا حيا الاسم والنعم جاد حمر عين الله يبقي طيبين السجايا مبروك يا شبيه نجم سهل بي حيال هوايه حيا نسمو النعم جازه الله يبقي طيبين الزجايا كذا من الله خالق الزين وباشا اعطاه القوه الناس طيب ومزايا سوايا. كل الدنيا هي غوى وهدايا <تصفيق> ايه حياك واصطح معك أهل ومحبين غنت لي شوفك مكرافات الصبايا ما تدري إنك من هلال العز والدين وإنا الصدور أعلام بين البرايا وإنا لك فيها مثل مجد غاني عاداتهم يردون حوض المنايا لك حبيب مهيبين واهل الكرم ودلاله صفر وخال يا وجه السعد والفاهله أهلي عزيز الجاه العطايا مدت عزيز الجاه جزل العطايا